السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مره اخرى في دار اسماء الوفير واشركم بركعه وان شاء الله يدخل لكم العيد الاضحى بالصحه والخير والرزق وكل ما تمنيته اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه من وصفات الخفيفه للصيف هي الارز بهذه الطريقه كيجي بنين ولذيذ وغزال وكيشبع بدون خبز كل شيء الخبز في الراس نديروا بحال هاد الوجبات كتجي سهله وزوينه وبنينه وفيها الخضره فيها مجموعه اشياء بسيطه وهذا العصير المنعش البسيط بمكونات بسيطه ولكن كيجي منعش وكيبرد على القلب كيف كيقولوا هذه السلطه او اكله هي وجبه مش سلطه يعني كطيب وهذه السلطه كتجي زوينه بزاف وبنينه راح نحتاج اولا الفلافل بكل انواعها والجزر مقطع دوامات رقيقه والقرعه أو الكوسة مقطعة دويمات رقيقة، وهاديك الفليفلة باش نزين، وطماطم صغيرة أو طماطم صغيرة بصله مشلضة، وجلبانة شوية جلبانة هذا عندي الأخطوبوط، شنو سميتو بالعربية سميتو الأخطوبوط مقطعة، هدا سلقته هنا نقيتو سلقته، وقطعته طريفات، وهدا بوزروك، وعندي هاد الكاري توابل كاري وشوية اللي بزعر. شوية ديال التومة بودر غبرة طحونة وهذا اللي بزعر. شوية ديال التومة طرية ما كان الصغنة شاليها وهذه هي التومة بودر المهم تبع معايا الوصفه تاع الاخر باش تشوفوا كاع المقادير وطريقه التحضير اللي سهله يمكن اي واحد يديرها طبيعه الحال زيت البلديه ما نستغناوش عليها في هذه الوجبه والارز الاصفر يعني احنا ناخذ رز كلاصي انا عبر بزلافه انا نعمر هذه الزلافه وهذه غادي ننتهي نصلو عندي هنا زلافه وربع هناك النص ما يعني زلافه وربع بنفس زلافه وربع الماء نمشي نغسلو بعداك الرز ونخليه يستقطر ناخذ شويه زيت البلديه غنديرها في مقيله وندير معها بصلات تسمي بصله بشلدة كبيره غادي نحركها بهذه الطريقه حتى تشحر وتنزل شويه غندير معها شويه الملح متكتروش الملحه أنا كتسبب فيها العظام أو كدير أمراض كتيرة كدير كت# تخزن الماء في في البطن وفي الجوانب يعني صعيبة الملحه ويعني فيها, فيها هي ناكلوها ب# يعني بمقياس عندي زيت الروز بعد ماس قطرتو أو نقليه مزيان غنديوه نجيبوه مع ديك البصيله تدخل فيه الملحه وزيت البلدية ونكهة البصله نقليه مزيان الرز أو نزيد شويه دالبزار يعني التوابل المعتادة مفيهاش شي توابل كثيرة شويه دالخرقوم البلدي هدي الكاري التوابل الكاري سوي واحد المعلقه صغيره هنا والثومه مطحونه ان شاء الله دابا نشارك معكم الطريقه ديال تحضير التومة كتجي سهله وكتعطي كميه كتيرة وانا نحرك الكل تذكرت الرز ياخذ التوابل كامله ويتنكه بها ويشربها بعد طريقة كيجي بنين بزاف ما كيجيش باسل نحرك وسيتقلم زيان وغادي ندفع عليه الماء طايب يعني ضعفين ديال الأرز زلافة هنا زلافة ديال الروز احنا درنا زلافة الأولى وهذه الزلافة الثانية وضروري يكون الماء غليان وهذه الزلافة الثانية يعني جوز زلافه وهدي زلافه وهذه زلافة الثالثه للنصف ديال الزلافه اللي درنا ديال الارز الثاني غنحرك مزيان بهاد المقدار ديال الماء كيطيب كي وكيوقف طيابو نهائيا كينشف كي وكيجي زوين بحال المبخر غادي نضيف هنا الخضر عندي الخيزو او الجزر الكارع الخضراء او الكوسه والفلفله الحمراء والفلفله الخضراء وغادي نحك الدريسه ديال الثومه تما يا سلام على الريحه مازال ما ولكن الريحه غزاله بزاف وزوينه وبنين بعد شا... بعد ما قدمته للمالين الطاجين جاهم زوين بزاف وعجبهم بقى فيه والو ما يمشى به البايله شاء الله باش نشارك معكم بطريقة في تحضير البيلا درت انا الجلبانه ودرت هذاك الرطاله كما <تصفيق> كنقولوا حنا في المغرب بعد ما طيطت الحن قيتها مزيان ودرت في المغالين سلقات مزيان مع شويه الملحه ودريس ديال الثومه ومن وضفتها صفيتها وضفت طرفات صغار وضفتها هنا كنضيف البوزروك انا من عشاق البوزروك ما شاء الله كيحمقني ما شاء الله نشاركو معاكم بوزركم شرمل كيجي زوين بشرموله مولا كيجي يغزلوا وبنين بساف نشاركو معاكم ان شاء الله طواجن ديالو وهنا ندير طماطس وغيز او الطماطم صغير ورا هادي اهي دابا ما نقول لكم منو يا سلام و غادي ندير داك القرن ديال ديال ديال دي السودانيه اللي استقحار وانا من عشاق الحار و غادي نزيد بهذيك الطريفه الفلفله اللي خليت في الدوائر الفلفل وهنا طماطم مركزه لا هي تي دارها على يدي ان شاء الله باش نشارك معكم طريقه سهله ان شاء الله تتوجد مطيشه وترخاص المطيشه وصلت ل 5 دراهم ما يمشي الله البنات الرخاص كتولي بليز الدراهم جدرها موس كناخذ منها كميه كثيره وكندير منها الكيتشوب وكندير منها الطماطم المركزه المهم بعد ما حليتها شويه بالماء جوج معاقد مطيشه ديال مطيشه المركز. المركزه طماطم مركزه ضفتها الكل وغادي نسد عليه وغنخليه يطيب كي اسكو من ندره زوين بطمان درا ومذاقا غزال بعد ما ستيت عليه هنتم اكد تشوفو مبركت على الروزا طائبة كدوب دابا ان شاء الله غادي نقدمها بصحن التقديم هنغرف واحد شوية في الطباسلات يا سلام على ريحة طالعه منها يا سلام وغايتكم فعلا أنكم نجربوا هاد الوصفة وانا عدنا الإعجاب ديالكم وهذه السلطه درتها بالخيار وماتشها قطعتها أو القزبور هذا آه المعدنوس كيجي مذاق زوين فيها أو درت ليها تتبيله ديال الموطاخت كندير شويه د مع شويه زيت البلديه وتعصير الحامض أو مزيان أو كنضيفها السلطات كتجي بنينة بزاف السلطة بهاد الطريقة أو منعيشة أو خلاص الطماطم في التلاجة آه يعني أو <hesitation> والخيار تاهو في التلاجة أو بنينة ومعها معاه صغيرة تهيه يا سلام سلامة لها تساطة غزالة بنينه وبسيطة بزاف متناول الجميع و اي واحد يمكنه يديرها او وجدها عندو معكم العصير اللي غادي موجد عندي شوية المشماش وحامضة حامضة و برتقالة اللي غنحضر نحضر بها واحد العصير كي زوين و كي كمية كثيره عندي وحضر بعض المشماشات قطعتهم ودرتهم في كاس ديال الخلاط الكهربائي الليمون تهوه او البرتقالة حيت لها القشره وحيت القشره البيضاء واللي فيها شي عذيمه صحيتهم وقتها غير طريفات صغارين وكذلك بالنسبه للحامضه تيحيي تاع القشره وحيت القشره البيضاء باش ما تجيش مرره وفيها شي عذيمه حتى ما حيتهم حيت كيعطيو المروره وضفتها حتى هي مع واحد الطريطف ديالها ديال القشره ديالها لان القشره ديال الحامض صحيه اما القشره ديال الليمون عندكم ديروها لانها ما كديرش نهائيا ما كديرش عصير يمكن لكم ديروها تنكهو بها ممكن هذه هو ال# ال# الغدا ديالنا جاد هاد الرز لي بنين زوين وبنين وغني فيه الخضرة وفيه داك شوية ديال بزرق وشوية ديال# ديال أه بزروك ديال الأخطوبوط أو السلطة المنعشة واللي كانت فيها الخضيرة باردة أو ال# والخيار أو الخيار بارد ودهك العصير اللي جا منعش منعش منعش بالصف وحيث الليمون ولا كل شيء كان في كلها يعني جا منعش وضفت معالي إليه الماء البارد شوكي جا تقيل ومنعش نتمنى غدايا يعجبكم ونتمنى أنكم توجدو بحال هاد الغداء الخفيف البسيط ليصلح لهاد الحرارة ديال الصيف خفيف وبسيط على المعدة وعلى الجيب نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم يروقكم ونتمنى ان شاء الله العيد الاضحى يخليكم بالصحه والخير والرزق وما بقى لي غير نقول لكم لاول مره غادي القناه ديالي يتمنى نتمنى انه يشارك معايا ويير لايك ويبارطاجي الفيديو مع أهل الأصدقاء نصحكم انكم ديروا بحال هاد الاكلات في الصيف كتجي كتجي بنينه وكتجي زوينه وكتجي غزاله الريحه ما نقولكمش كيف عامله نتمنى نتمنى نتمنى انكم من, من الجمهور الكريم انه يشجع هاد المحتويات اللي كتكون نظيفه وبلا هاد المحتويات اللي كتكون خايبه يعني انسان ينشرش ما ينشرش هكا شر هذاك نتمنى انكم تنشروا الخير بالبارطاج ديال الفيديوهات اللي لكتص... كتصلح انها تبرطاج مع الاهل والاصدقاء والى اللقاء في الفيديو فيديو قادم بحول الله الى اللقاء